7η δεξιότητα επικοινωνία. Πείτε την αλήθεια. Καλό μήνα, πρώτα σήμερα, και θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με το να λέμε την αλήθεια στη δουλειά μα. Στην 5η ώρα εκπαίδευση τη Ακαταμάχητη Πρόσκληση, είχα μιλήσει για τι 10 δεξιότητε που έχουν όσοι θεωρούνται καλοί στην επικοινωνία. Μπορείτε να βρείτε την 5η εκπαίδευση μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο invite. Τώρα, η 7η δεξιότητα είναι να λέτε την αλήθεια. Ξέρω ότι αυτό δεν θα πρέπει καν να το αναφέρουμε, αλλά θα πρέπει να το πω γιατί είναι μια δεξιότητα επικοινωνία. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στον κλάδο μα και χρειάζεται να ξεκαθαριστεί. Αν δεν γνωρίζετε πόσα χρήματα κερδίζει ο ανάδοχό σα, μην λέτε πόσα χρήματα νομίζετε ότι κερδίζει. Αν έχετε ακούσει από άλλου ότι κερδίζει χύψη ευρώ το μήνα, μην το επαναλαμβάνετε κι εσείς. Γενικά, μιλάτε κάτι που δεν γνωρίζετε ότι είναι απολύτω αληθινό. Κάτι άλλο όσον αφορά το να λέτε την αλήθεια είναι το να είστε τίμοι σε όλε τι συναλλαγές σα. Και με του υποψηφίου σα, και με του πελάτε σα, και με άλλου συνεργάτε. Κάθε τί που κάνετε δείχνει στου ανθρώπου γύρω σα αν μπορούν να σα εμπιστεύονται ή όχι. Αν βάλετε στα κρυφά έναν συνεργάτη στο meeting για να γλιτώσει 5-10 ευρώ, αυτό που λέτε στο συνεργάτη σα είναι ότι δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί. Μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την έλλειψη τιμιότητα ισχυριζόμενοι ότι του βοηθάτε. Το να κλέβετε για κάποιον άλλον δεν είναι ότι τον βοηθάτε. Το άλλο μέρο τη αλήθεια είναι το να κρατάτε το λόγο σα όταν τον δίνετε. Αν πείτε ότι θα είστε σε μια συνάντηση στι 6.45, να είστε εκεί. Χωρί δικαιολογίε, απλά να είστε εκεί. Αν πείτε ότι θα βοηθήσετε κάποιον, βοηθήστε τον. Κρατήστε το λόγο σα. Αν για κάποιο λόγο δεν είστε σε θέση να κρατήσετε το λόγο σα, κάντε κάτι για να επανορθώσετε στο άτομο αυτό. Ένα άλλο θέμα για την αλήθεια είναι ότι ναι, να λέτε πάντα την αλήθεια, επίση χρειάζεται όμω να μοιράζετε τα πράγματα από την καλή του πλευρά. Κάποιοι παίρνουν πολύ κυριολεκτικά το θέμα τη αλήθεια και νιώθουν ότι αν δεν πούν κάτι αρνητικό στον υποψήφιό του, ότι δεν λένε την αλήθεια. Λέω την αλήθεια, αλλά μοιράζομαι τα πράγματα με θετικό τρόπο. Αυτή λοιπόν ήταν η 7η δεξιότητα επικοινωνία. Μάθετε τις υπόλοιπες δεξιότητες επικοινωνίας καθώς και τη φόρμουλα πρόσκλησης και τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων από την 5 ώρια εκπαίδευση ακαταμάχητη πρόσκληση. Μπείτε στο greekcoach.gr-invite greekcoach.gr-invite Καλό μήνα να έχουμε. Προσέξτε μην σα τη σήμερα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.